اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تن يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنظروا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 انزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم بصائر تنثني عبقى افانينا من الورد تصوغ الفكر منتظما يقينا زاهي العقد بصائر تنثني عبقى افانينا من الورد تصوغ فكر منتظماً يقيناً زاهي العقد وتغذو من مواعظه ندياً صافي الشهدي وتغذو من مواعظه ندياً صافي الشهدي ندياً صافي الشهدي